تبع خسارتي انا والقراني هني شوفوك بوجه لالحلي اللي بغيت اسمحت فيا يا ويل فقت الحار طار لا غالب ماعنديش الدار اللي بغيتها سامحت فيا تبعت خصاصتي انا والقران هني شوفو قلبي وش بهني اللي بغيتها سامحت فيا وقالوا فقت الحاره وطار الله غالب معنديش الدار لي بغيتها سامحت فيا كدها بقى ينسي كدها بقى لعبه ينسي لعبه ربي Rappi, rappi, rappi, zetet sva tebi Ki teba, يرويها ليك طاي طاي تبعت هدره والكلام ما درنا والو كنت نبقيك بالحلال وشحال صبرت الشحال كنت مخليك للحلال ما درنا والو كنت مخليك للحلال ما درنا والو Can the Lucifer овали a La Pergola VIP, Saudiquently, to To do a better journey. 그래도ohner� Batalha.com forward to the gendar абсолютно. pamiętati to the gendar jumbo.com to to so le amour est incandescent deviens si belle encore les bonnes sortes pour que qu'on a <ominous Japanti around> bien rien ديما في بالي نكملو لي سبوار ، ارجعو كي كونا ، ابلو ديانا نكملو لي سبوار ، ارجعو كي كونا ، ابلو كافي يا مود مافي ، وحقك ما داري ، نسيتي باسي و انا ماني vi la scrut me de de